Tot és una mica fruit de la casualitat i l'amistat i el feminisme, diguéssim. O sigui, tot té veure amb, amb, amb conèixer tant a la Sònia com a la Sílvia com a l'Eure, per circumstàncies diferents, i ha àmbits diferents, però totes vinculades al feminisme, i al feminisme i a les biblioteques, i per tant els llibres i a la filologia. I el pensar que, que tenia ganes de fer coses amb aquestes persones, la inspiració ve una mica del, del llibre de l'Isabel Frank, del Happy End, de l'Hapien, de l'Helogia al Hapien, de dir, ostres, veritat, no? tota la literatura lésbica acaba fatal. I sóc una gran lectora, i una gran lectora de contes, també. I la literatura és algo que m'ha salvat molt a la vida i que m'ha ajudat molt, però no en el camp del lesbianisme. no sigui, sóc lesbiana apassada, tot el que m'han explicat que podia passar-me. Jo vaig començar amb molta il·lusió em agrada molt la idea de la Mercè i la manera com ens ho va plantejar, i també pel fet que era treballar amb gent que no coneixia. La Mercè la coneixia poc i la Sílvia també, no la coneixia, i mira, doncs em feia, em feia il·lusió. Una cosa nova i, i tenia a veure amb la literatura i amb maneres diferents també d'enfocar-la. De, I a mi, a mi sobretot em motivava el tema de, de crear referents de crear referents en els quals ens poguessin veure representades amb, amb totes les formes de relació que no necessàriament havien de ser turmentades i eh, dins del lesbianisme. No? Inicialment havíem pensat i visqueren felices més com un certamen no, en es presentaven uns textos i s'entriaven uns quants, i es publicaven. Quan es va fer la selecció de textos eh, i vam quedar amb les autores que, havíem, no, que havien escrit aquests textos, i els vam dir d'entrada no, que allò era un, un projecte autogestionat, que volíem que totes hi participéssim, i que totes les seves idees i propostes no, que formaven part de l'equip, que inicialment havíem sigut nosaltres però que a partir d'aquell moment érem totes plegades. No? i de fet van sortir moltes, moltes propostes per part seva. Les ganes de crear una diferent, que fos un projecte que no només fos una, una compilació de contes o un llibre, i sinó que fos una que ens portés a fer el que estem fent una mica a les presentacions i el que vam fer per engegar el projecte. No? Això ja, ja d'entrada ens vam començar a trobar amb els problemes doncs, que té un projecte doncs, totalment autogestionat. No? De fet, la reconversió en projecte no va ser només per això, òbviament. Vull dir, no no, no tenim diners, No doncs direm que és un projecte, no és ben bé això tampoc, sinó perquè volíem anar més enllà. De fet, no era simplement un concurs literari a veure qui ho fa millor i seleccionem, sinó que era tot un projecte que tenia també una motivació política i de crear un simbòlic diferent. Per nosaltres la primera alegria va ser la gran participació, perquè no ens esperàvem, vam rebre com 50... Eh, Relats i, entre relats i còmics i retallables, etc. I, clar, havíem de fer una selecció eh, per aconseguir arribar a, a, la, a, la, a la gent. A la, clar, ens vam moure per xarxa. que vam fer va ser... Això també va, per mi va ser una experiència molt, bé, molt sorprenent i, i molt gratificant. Cada cop i volta la nostra idea de volem que escrigueu relats de les lesbianes amb final feliç i en català, doncs de cop i volta teníem allà 50, 50 relats i, i la gent que ho coneixia i algunes que ens deien «ai, no he arribat a temps» o, o «ostres, doncs, quina idea més xula, no?». Trobar-nos un grup de, de dones de característiques i bagatges molt diferents, totes feministes, i fer alguna cosa amb, amb la creativitat, també. Moltes vegades, també jo vinc molt del treball amb, amb violència, violència contra les dones, l'esbofòbia... Tenia ganes de, de donar-li una altra volta, com de que de, la violència deixés de ser el, el centre i el centre fos la felicitat. Com ens relacionem com a lesbianes? Fora de l'heteropatriarcat, no? fora de la família nuclear quina importància tenen les amigues per nosaltres, qui ens cuida quan estem malaltes, qui ens acompanya en els tràmits de la vida. I el projecte té molt a veure amb això. I ha sigut una passada, de fet, veure'ns treballar entre nosaltres, que no ens coneixíem treballant en un en equip així. El tema és que el projecte clar, es va allargar molt perquè també cadascuna tenim les nostres vides amb agendes impossibles i això, això va ser una altra de, bé, de, de les, una, una altra de les dificultats que s'anava alternant amb, amb les alegries que ens donaven sobretot els tallers que feien per difondre el projecte. S'ha generat coses que no, ni nosaltres sabem, no? algunes sí, però d'altres no. Segurament el que haurem de fer és... Eh, Crear una associació, perquè de moment no som, no som cada associació, no tenim una entitat així legal. I també de veure que la xarxa anava creixent i creixent i que, i que no eren només persones, també eren espais. Eh, que Vam anar doncs, a centres socials ocupats, per exemple, que ens van acollir superbé a Camp Masdeu, a la Gordíssima, a la Revolva. Ha sigut també un espai molt intergeneracional, que també era una que tenia ganes de fer, no? que començava a tenir la sensació de que sempre treballava amb dones, les vienes i grans més joves o de la meva edat, però no sabia que hi havia abans. No? I ha sigut molt enriquidor també tenir l'oportunitat de treballar amb aquestes grans, les vienes.